g estar quasi a punt de complir 50 anys a l'empresa. El que passa ja venia d'enradera pel que meu pare també era empleat de la casa i era com un bebè ja a tramviaire. Amb aquest aspecte doncs, eh, vaig estar 49 anys i crec que he passat la major part de la meva vida a l'empresa i estic molt content perquè només s' discut amb aquesta empresa i ha hagut moments bons, més bons que dolents però en, en en conseqüència, jo crec que és, és un èxit eh, que n'hi ha pocs que puguin aguantar els anys que hi ha arribat jo. Soc president des del gener del 2012. Eh, Lo que passa que eh, fa quatre anys que ens vam integrar dintre de l'associació que portava un moviment diferent. No, no tantes activitats, és més bé de de gent molt gran que reclamava doncs, uns assuntos externos, no, eh, no de l'empresa. A partir d'aquí ens van incorporar un, un grup de, de companys jubilats i, i prejubilats amb el que vam voler formar una mica més d'ambient, activitats, excursions i a, a partir d'aquí em van nombrar president perquè creien que jo era la persona no influent, simplement eh, pels anys de l'empresa, el coneixement de la gent i aquí vam eh, començar a fer tot tota aquesta eh, agrupació de gent. Actualment hem augmentat el número de socis. Actualment som, som al rededor de 260. Tots empleats. Eh? Nosaltres només eh, els empleats, dona i, i empleat, és un conjunt d'un, no? Amics, eh, col·laboradors, venen les excursions, però actualment cada any anem pujant eh, el número de, de socis. Per què? Perquè jo crec que l'ambient que s'està creant dintre de la, de l'associació és estupendo, particularment, i els, i els companys, per a mi, meravellosos. Cada un té la seva àrea de treball, un és secretari, l'altre eh, el que tot porta a les excursions, l'altre el que a les comptes, en general, grups de treball eh, i els que es dediquen en general. O sigui que cada un té la seva feina, dijous ens reunim i pactem el, els el que farem durant els trimestres, les excursions, preparar tot ho fem nosaltres directament. Eh? No treballem amb cap agència de viatges ni res. Tot es fa directament per aquí buscar un preu raonable de cara a les sortides que fem amb els companys. Ui, molts, molts, molts, molt guapos. La vida laboral, com ha sigut, es pot dir, tota la vida laboral meva ha sigut amb l'empresa. Eh, recordo, tinc molt bons amics, jo crec que soc una persona que ha d'apreciar molts els amics, com a mi m'aprecien, tinc una bona relació amb tots. Jo crec que en poc així hem volgut variar. Tots tenim caràcter, però dintre del que cap veig que quan ens veiem doncs l'alegria és mútua en saludar-nos i passar un rato bé o explicar-nos una mica com va la vida. I estic molt content d'haver treballat a l'empresa.